На подвір'ї школи збираються люди. Після деокупації населених пунктів, що неподалік та визволення Херсона, тут проживає близько 60 сімей. Коли село обстрілювали, жителів було у кілька разів менше. Околицями населеного пункту простягалась лінія оборони українських військ. Окупанти гатили і по бійцям збройних сил України, і по мирному населенню. Світла та газу тут немає ще з весни. Такий вигляд має газорозподільчий вузол зараз. Електропідстанція в такому ж стані. Раніше воду місцеві качали зі свердловин, але без світла насоси не працюють. Пані Неля показує, що залишилось від будинку через обстріл. Зараз вона з сім'єю вимушена жити в підсобному приміщенні. Їсти готують на газовій плиті, яка живиться від балону. Обігріваються звичайною дров'яною пічкою. Там була спальня. Тут у нас була як ну як гостіва, там була зал там спальня ще одна була о. а там йдемо, ти побачите, що там той хаті там отакий самий хит робилося що я повитягувала це все ось ось гляньте це як на м'якова на іншій стороні вулиці жив Микола зараз чоловік з дружиною переїхав у сусіднє село до батьків виданим місцевою владою брезентом залатав дах в Понівичину будівлю вимушений пробиратися крізь вікно прилетіло у сентябрі місяці останній раз до цього хата, в принципі, стояла ціла. Були побиті вікна, приїхали, вікна залатали. В сентябрі місяці приїхали, останній раз це все розбило. Громада видала нам брезенти, залатали кришу, ну, на зиму, а далі будемо як то Відбудовувати. В селі роздавали ремонтні будівельні набори. Але оскільки люди повертаються сюди поступово, то на всіх одразу не вистачило. Так, вже 90 чоловік отримали ремонтні комплекти. У нас зараз 60 заяв і 100 штук у нас тобто вже лежить на складі. То на 40 комплектів – це тих, яких наперед лежить. Що людина прийде сьогодні чи завтра, напише заяву, у нас є 40 комплектів, яких можна видати зараз на даний момент без тих заяв. Також людям роздавали буржуйки та дрова. Віталій не виїжджав з села, адаптувався до умов, які склались. Чоловік розповідає, як живе без світла та газу, де бере воду. Ну, тікати нема куди, від кого тікати. То стався так, що він і перебув. Обходюся своїми силами, дідівськими методами, свічки, каганці, вода. Басейна запаси трохи, то вистачає. Є буржуйка і балон, сусід привіз, газовий балон, заправив, то готую на балоні, а розігріваю вже на буржуйці. Всього в Галицинівській громаді близько 10 тисяч жителів. Частина з них виїхала, частина повернулася. Декілька прифронтових сіл знаходились під постійними обстрілами. Через великий об'єм роботи відновити електро- та газопостачання всім одночасно неможливо, говорить голова Галицинівської громади Іван Назар. Рес і ГАЗ зробили обстеження цієї ситуації. Заказані, замовлені подстанція електрична і замовлена ГРП, ШРП замовлено. В майбутньому воно це все буде встановлено і зробиться світло по, по, по електричному і по газопостачанню. Це не робиться швидко. Сьогодні на сьогодні я вже об'ясняв: сьогодні на сьогодні не піде, не вийде. Сьогодні на сьогодні у нас іде війна. Зараз стоїть питання на те, щоб зберегти те, що ми маємо. На зборах вирішили організувати подібний захід за тиждень, аби обговорити, чи є зрушення у ситуації з відновленням комунікацій. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков. Суспільне новини Миколаївщина.